κουλουβάχατα. Στην απόψηνή μας συνεδρία θα μιλήσουμε όπως πάντα σε αυτή τη στήλη για λύσει. με ρωτάει κανεί. Καγκουρού, πώς μπορούμε να αποφύγουμε τις τοξικές καταστάσεις. Και τους απαντάω, μετανάστευση. Φεύγουμε άρον-άρον από αυτή την κολοχώρα και εκεί που θα πάμε παρατηρούμε. Παρατηρούμε μέχρι να φτάσουμε στη διαπίστωση ότι ο καπιταλισμό είναι ίδιο παντού τότε μόνο θα φτάσουμε στο αφυπνιστικό δίλημα αλλαγή πλανήτη ή επανάσταση. Τα άλλα μετά είναι απλά μαθηματικά.